Hola! En aquest vídeo veurem què passe quan busquem informació a recursos que no treballen amb gestis bibliogràfics, com per exemple Google Acadèmic. Una manera d'afegir les referències és utilitzant el Web Importer. Us aconseguiem que prèviament obriu la vostra sessió de Mendeley Web i Desktop. Quan fem la cerca del tema que ens interesse i obtenir els resultats, cliquem sobre la icona deWe Importer. Aquí podem seleccionar els resultats que volem importar i els podem guardar a la nostra biblioteca des de l'opció Save. Si la referència té adjunt un PDF, aquest automàticament també es guardarà al nostre Mendeley. Recordeu que per visualitzar els resultats a Mendeley Desktop haureu de sincronitzar des del botó 5. Reviseu els possibles errors ortogràfics o la manca de dades de les referències bibliogràfiques des de la columna dreta de Mendeley Desktop. hora bona. ja sabeu com importar referències des de Google Acadèmic utilitzant el web Importa. Si voleu importar amb altres formats, mireu el pròxim vídeo.